Біля суду зібралися майже півсотні працівників лікарні. Вони не хочуть, щоб приміщення медзакладу передали тернопільській громаді. Про це розпові тимчасовий виконувач обов'язків директора медзакладу Володимир Лісовський. На останній сесії районної ради було прийнято рішення розділити майно, яке знаходиться на території міста Тернополя в рівних часах між трьома громадами, які активно приймали участь у свій час будівництву цього майна, і зараз залишиться без майна, де немає можливості проводити свою дія реальність, практику, ну, звичайно, це є неправильно. В той же час я розумію і позицію міста. Це їхнє право боротися за мене, тому що так зробив закон». Чому працівники лікарні не хочуть, щоб майно медзакладу належало тернопільській громаді, розповіла виконувачка обов'язків медичного директора райлікарні Галина Осінчук. І «Якщо цей лікувальний заклад перейде е, у власність міста, значить доступ нашим, ми вважаємо, нашим громадянам буде е, Дещо обмежений За словами начальника відділу охорони публічного порядку Степана Савика, медики не порушували громадський порядок. О 10.30 в господарському суді почався розгляд справи. Головуюча суддя Надія Андрусик повідомила, що сьогодні суд планує заслухати вступні слова сторін, провести дебати та вивчити документи. Першою дали слово представниці міськради Олені Олійдик. «Верховною радою України було прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України, щодо вкорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій. Цим законом було закладено обов'язок районних рад передати об'єкти спільної комунальної власності у власність з тим територіальним громадам, на території яких ці об'єкти знаходяться. Представник Тернопільської районної ради Павло Левків каже, райрада погоджується, що майнора і лікарні мало бути передане тим громадам на території яких воно знаходиться. Тернопільська районна рада заявила про часткове знання позовних вимог, а саме численні зазнання незаконним та скасування рішення Тернопільської районної ради No747 від одинадцятого від до 11 до року про передачу документальної власних сільських саличних. Тернопільського району частки майна спільної власності, територіальний громад, громад Син Пасадич. Про що була подана на ім'ят Верховського фіду Тернопільської області відповідна заява про визнання частини позовних вимог від 26 до 2021 року. Тож, учасниками цієї справи є представники районної лікарні та шести громад, яким передали майно медзакладу: Великобірківської, Байковецької, Великогаївської, Великоберезовицької, Підгороднянської та Білецької. Представник Великоберезовицької громади Володимир Тимчій каже, коли на сесії Тернопільської районної ради попереднього скликання вирішили передати майно лікарні шести громадам. Тернопільська міська рада не могла на нього претендувати, бо Тернопіль мав статус міста обласного значення. Я стверджую про те, що місто Тернопіль об'єднана громада міста Тернополя не мала жодного права на будь-яке майно, яким розпорядилася Тернопільська районна рада». Тому, каже Володимир Тимчий, просить суд відмовити у задоволенні позову Тернопільській міськраді. Його підтримали й інші представники громад. Представник Підгороднянської громади Володимир Осядач каже, закон не забороняє громада мати майно на території інших громад. «Закон про місцеве спередування говорить про те, що територіальні громади мають право мати Об'єкти комунальної власності на території інших громад. Тобто, тобто. Я зараз тут почую... Це 9, 20, 60. 60. Виступи сторін загалом тривали близько 3 годин, тому дебати та розгляд доказів перенесли на 12 травня. Діана Єрошенко, Оксана Галіяш, Новини на Суспільному. Тернопіль.